Hei, hei. heter Stolle Hansen og er leder av Østfold Pensionistparti. Jeg er født i Ålesund og er alderspensionist. Familien flyttet til Rygge i 1954. Jeg vokste opp på Bressan og Ekvoldt. Etter militære og skolegang flyttet jeg til Sarsborg, hvor jeg fortsatt bor. Jeg er utdannet ingeniør i byggfaget. Politisk engasjert fra 1992, Østfold Fylkespartiets eh, første kandidat til Stortinget i høstens valg. Jeg var satt i Østfold Fylkesting i perioden 1995-1999 og i samme period var jeg første vara til Sarsborg Bystyret. I dag er jeg medlem av Sarsborg Bystyret samt utvald for landbruk, miljø og teknikk. Jeg er også eh, jeg var med i styret i Sarsborg, men uh, utover det så er jeg Østfolding og brenner for Østfold. For å bruke et valgspråk fra en annen politisk person, Østfold først. Hva står Pensionistpartiet for, og hvorfor stemmer Pensionistpartiet? Pensionistpartiet arbeider for både eldre og de yngre gruppene i vårt samfunn med særlig vekt på de svakere grupper-situasjonen. Pensjonistpartiet som organisasjon og deres enkeltmedlemmer bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv og grunnloven og rettsstatens idégrunnlag og på styrking av folkstyre. Norsk kulturarv er basert på ett fundament av de kristne og humanistiske verdiene og tradisjoner som har utveklet seg i landet gjennom århundre. Ansvar, respekt, redelighet står for oss som hjørnesteiner i verdigrundlaget og vil være garantien for et verdig liv i alle livsfaser. I mange år har politiske partier lovet å hjelpe de som trenger det mest, men like länge har regjerende partier unnatt og infri valgløfter etter at valget er vunnet. Vi mener det er på tide å stemme på partiene som holder vad de lover. Pensionistpartiet har gjennom sitt princip og handlingsprogram særlig tatt mål av seg til å kjempe for å gi framtidshåp og livsglede for de svake gruppene. Barn, unge og familier som lever under fattigdomsgrensa Barn og unge som blir offer for vold og overgrep i hjem og på skole. Offre i et NAV-system preget av util strekkelig kompetanse eller tid. Bedre kårene for funksjonshemmede og gi hjelp til de som ikke får innfrid rettigheter etter lov og regelverk. Rusavhengige som ikke får hjelp fra det offentlige. Pensionistpartiet vil arbeide for at uføre og unge uføre får økt inntektsutvikling. Eldre og pleietingene i eget hjem som ikke får god nok oppfølging. Cirka 900 000 pensionister som ranes for pension og en verdig alderdom. Pensionistpartiet lover å være de svake gruppenes talsperson når de store partiene svikter. Godøm net kommer repar det har et godm tej. Stepensson is partieer og husk es få